Nu finns en ny hundlekplats vid Hägernäs station. Den är anpassad för både små och stora hundar. Stockar och stenar som redan ligger i området har sparats och fungerar som naturliga lekredskap för hundarna. Även mycket av vegetationen bevaras för att skapa en så trevlig miljö som möjligt. Välkomna!